З Миколаєва до Польщі Тетяна виїхала в березні, рятуючись від війни. Спочатку жила при монастирі, пізніше знайшла роботу і кохання. Каже, не було жодного дня, аби не думала про рідне місто. Тож тепер, заручившись підтримкою поляка Аріеля, допомагає Миколаєву. Я познайомилася з волонтером Аріелем Целіцьким, він нам допомагав українцям. Потім ми почали сподівати іншим людям, і я зрозуміла, що нам... Хорошо двоєм наші дружецькі отношенні і волонтерські отношені переросли у любов з ними Я не можу оставатися в стороні, коли в Україні присходять такі бойові дії стаєм. Хочеться хоч то помочь, хоча би за рубежа закохані вже вдруге доставляють найнеобхідніше до Миколаєва та села, звідки жінка родом. Привезли, ми речі. привезли польські та німецькі речі, допомагали їх збирати наші друзі з німеччини та Польщі. А також ми самі вкладали гроші, привезли аптечки, одяг, хірургічні інструменти, багато їжі з довгим строком придатності, речі для дітей, засоби гігієни такі найнеобхідніші речі. І такі найпотребніше. миколаївцям така допомога стала в нагоді. Дуже добре, що є такі люди від які виїхали з Миколаєва і допомагають нам. Дуже добре, що Доставили нам эту передачу, мы уже на ней чекали. Мне только что коллеги дали э, бутылочку антисептика. Для, для меня это очень важно, чтобы руки были всегда чистые. Так что все остальное пока с голоду не умираем. Спасибо, у нас все в магазинах есть. Спасибо вам за то, что вы помогаете нам. И это очень важная помощь и важная поддержка. Минулого разу все вмістилося в легкову автівку, зараз же навантажили мікроавтобус. А щоб зібрати гроші на необхідні речі, волонтери організували в Польщі свято для дітей на честь Геловіну. Кажуть, доки війна в Україні триватиме, вони не припинять допомагати миколаївцям. Юлія Єрмушова, Суспільне, новини, Миколаїв.